ويا مرحبا في ليلة تنبع الحمر خير ويا مرحبا في ليلة تنبع العمر خير والعمر قلب سنتي يمبتري يا اهل اجل سعودي في <تصفيق> جسر القصايد واحلى المعاني فيه واحلى المصاوير و والله يصبح وعساوية المحبوب راياتهم فوق قومي فعلا الطيب دايم وانتي ومبروك ياجد الفخر جد Oh, وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات